Hej, Hej, Christian. Hvad, hvordan finder man egentlig en leverandør? De letteste tilgange er nok at gå ind på nogle forskellige hjemmesider og kigge. Det kunne være eBay, det kunne være Hong Kong Trade Development, Council, Global Sources, eller Alibaba eller lignende. Få søg på de produkter, man har brug for, og så får man en lang række leverandører, som man kan gå til. Hvordan ved man egentlig, man kan stole på? Det er jo så det, der kan være lidt svært, og det er jo lidt det risiko, man tager. Det bedste er nok at finde ud af, hvem der er den reelle leverandør, og så prøve at se, om der er nogen, man kender, eller nogen i ens netværk, der har brugt den før. Eller også så prøve at se, om man kan få sendt nogle samples hjem, så man kan se, hvad det er for nogle produkter, man er ved at købe, inden man lægger den endelige ordre. Mange tak. Velkommen.